کیا چاہتے ہیں ہمارے ماں باپ ہم سے کبھی انہوں نے ہم سے پیسہ مانگا کیا کبھی انہوں نے یہ کہا کہ بیوی بچوں کو چھوڑ دے اور میرے پاس آ جا نہیں یہ ہماری ہماری سوچ ہے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے اوپر بوجھ بن گئے وہ بوجھ نہیں ہے صاحب وہ بوجھ نہیں ہے آج جن ماں باپ کو پالتے ہوئے یا ان کا خرچہ اٹھاتے ہوئے ہمیں تکلیف ہوتی ہے اور ہمیں مشقت لگتی ہے کہ ہم مشقت اٹھا رہے ہیں صاحب ایک وقت تھا پندرہ سے بیس پانچ دس بہن بھائی تھے تم لوگ ماں باپ نے اکیلے تم لوگوں کو پالا تھا لیکن آج تم سب کمانے والے ہو گئے اور ماں باپ دو ہیں وہ ہی نہیں پالے جاتے یہ ہمارے ہمارے ملک پاکستان میں اولڈ ہوم کیوں بنے ہیں اور وہاں پر ماں باپ کو جمع نہیں کروایا جا رہا اگر اس طرح کا ماحول نہ ہوتا تو وہ بنتے بھی نہ لیکن وہ بنے ہوئے ہیں اور ماں باپ کو وہاں پر چھوڑا جاتا ہے کیا ماں باپ نے اس لیے ہمیں بڑا کیا تھا کہ جب ان کی ضرورت پڑے ہمیں تو یہ ہمیں اولڈ ہاؤس میں جمع کروا دیں یا ماں باپ نے اس لیے ہمیں پال پوس کے اتنا بڑا کیا ہمیں پڑھایا لکھایا کہ جب ہمیں ضرورت پڑے تو یہ کہیں کہ اماں ابا ہماری ضرورتیں ہی پوری ہو رہی ہمارے بیوی بچے نہیں ہم سے پال رہے تو آپ کو کیسے پالیں یار ماں باپ نے تو نہیں کہا تھا یہ آج صرف اور صرف ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارے پاس بیٹھے ہمارا خیال کرے آج جو بچے اپنا نام چمکانے کے لیے ماں کے مرنے کے بعد لوگوں کو دکھانے کے لیے سو دو سو دیگیں چڑھا دیتے ہیں میں یہ ہی سمجھ تو وہ کس کام کی نہیں ہے اگر جیتے جی آپ نے ان لوگوں کو پوچھا نہیں ہے مرنے کے بعد تم لوگوں نے طرح طرح کے پھل لے آ کے رکھ دیے جیتے جی نہیں نہ پوچھو تو وہ کسی کام کے نہیں ہیں جیتے جی تھوڑی سی تو توجہ کر لیتے ان پر جیتے جی تھوڑی سی تو ان کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر لیتے اور پتہ چلتا کہ ہمارے ماں باپ کو ہماری کتنا ضرورت ہے وہ کتنا ہمارے لیے یہ رات کو سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ بیٹا گھر آئے گا ہمارے پاس بیٹھے گا ہم سے باتیں کرے گا صاحب و ہم جتنا مرضی بڑے ہو جائیں جتنا مرضی بڑے ہو جائیں ماں باپ کے لیے آج بھی ہم چھوٹے ہی ہیں کے لیے آج بھی ہم ویسے ہی بچے ہیں ماں باپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو نا اگر ہمارے اوپر برا وقت آ جائے تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ماں باپ کے پاس جو تھوڑا سا بھی کچھ بچہ ہوتا ہے نا وہ بھی اٹھا کے بیٹے کو دے دیتے ہیں بچوں کو دے دیتے ہیں کہ بچہ تو اپنی مشکل آسان کر ہماری خیر ہے ایسا نہیں ہوتا ماں اپنی بالیاں نہیں بیچ کے بچے کو دیتی کہ جا بیٹا تو اپنا کاروبار کر کیا باپ بچے کے لیے اپنے جسم کی چمڑی نہیں ادھڑواتا کبھی بھائیو ذرا رات کو باپ جب کما کے گھر آتا ہے نا ان کے پیر دیکھا کرو ان کے ہاتھ دیکھا کرو سخت ہو گئے ہیں چھالے بن گئے ہیں ہمیں پال پال کے کی بڑا کیا انہوں نے کہا ہماری بدلے میں محبت ان کے ساتھ زیرو ہے کچھ بھی نہیں ہے اور جب ماں باپ چلے جائیں پھر ہم بڑا روتے ہیں کہ ہائے ہمارے ماں باپ چلے گئے تو یہ قدر جیتے جی کریں ان کی جن کے والدین زندہ ہیں نا ان کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی عزت ان کا احترام کرے اور ایک عمل اگر کبھی آپ کو لگے کہ یار پریشانیاں بڑھ گئی ہیں سر میں درد ہے بوجھ ہو گیا سر پہ کچھ نہیں سمجھ آ رہا تو پتہ کیا کیا کرے رات کو جب گھر جائے نا تو پیار اور محبت کے ساتھ اپنے والدین کے پیروں کو چون لیا کرے یقین جانیے گا ایسا لگے گا آپ کو کہ جیسے آپ جنت کی چوکھٹ کو چوم کے سوئے ہوئے ہیں کوئی نیند کی گولی کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو اگر ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں پھر بھی وہ ہم سے دور نہیں آئے ان کی قبر کو چوم کے آؤ وہی وہ سکون ملے گا تو یہ کوشش کریں کہ اپنے ماں باپ کا خیال کریں ان کا ادب و احترام کریں جتنا ہو سکے چوبیس گھنٹوں میں سے ایک گھنٹہ اپنے ماں باپ کے لیے رکھیں کہ یہ گھنٹہ یہ آدھا گھنٹہ یہ دس منٹ یہ بیس منٹ ہم نے اپنے ماں باپ کے پاس رہنا ہے ان کی باتیں سننی ہیں اور جتنا ہو سکے ان کے اچھے برے کا خیال کریں رب تعالیٰ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو مزید صحت عطاف